Radit ćemo vežbu disanja sa bokenom, koristit da ne izgovorite stok, to je kao da ste uradili šta to znači, to znači da e, dijafragma automatski napuni vaša klučja vaznog. E, radit ćemo to u tri različita ritma, koji se nastavaju jedan zadpogiv. E, prvi ritm je takav da vi stojite i na palači dolaze oko vas ka vam, pa vi sećete to, po, ka, mi i tako dalje. Razumete? Drugi ritam je prvo sečem po, po ruci, to, pa po glavi kami, pa još jednom, emi, tame. Znači, ovo je to, po, Kami, ako bi treba tamo Emi, ili tamo Tami, ili na bilo u Ili To, Kami, Emi, Tami, itd. E, to je drugi ritam. Treći ritam je kada vi trčite između e, nabalača nek tako nazove, i onda seče. I ritam je onda To, Kami, eni, tame i takve. Prema što počnete da uradite, uradite par puta pokret bokenom kuda ćete seći i kad se sve to završi opet uradite par puta bokenom za idemo na mano. TO mi ta me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 Toho kami, en dam, kami, en dam, kami, en dam, kami, en kami, en kami, en dam, toho kami, en dam, toho kami, Ena toka Ena toka Ena a